ta kutia saini rasimu ya mwisho ya mkataba wa amani wa nchi hiyo. Na katika michezo na burudani TFF ya hapa kwa adhabisha waamuzi watakaoboronga kwenye ligi kuu. Wasomaji wako usiku huu ni Elizabeth Mramba habari za usiku huu mtazamaji wa TBC 1 karibu katika taarifa ya habari tukijili basi leo katika habari za kitaifa kimataifa habari za uchumi na biashara lakini bila kusahau habari za michezo na burudani utakuwa nami Elizabeth Mramba nikishirikiana naye Esther Maforo na mtazamaji kumbuka kupakua pia app ya TVC Live kutoka Google pochi ya mwalimu kamanda wa polisi ndeiwa kumchapa mwanafunzi huyo hiyo hilo taarifa wanafunzi na kuhusu kisa cha mwaka 10 mtazangira mwanafunzi huyo amepatiwa adhabu hiyo baada ya kutuhumiwa kuiba pochi ya mwalimu kama shazi biwa bodaboda nakuja na anayeleta wa na wanafunzi ambao hatimaye wamekubali kuendelea na masomo hivyo una masomo yameshindikana nimeshuhudia wanafunzi walipokuwa wamehamaki lakini kidogo lakini zaidi ya hapo huyu ambaye anadaiwa kufanya ile tukio ungepewa adhabu ya kutosha kwa sababu ameshakua kero sana na juu zapaalikuwa anatoka huko anaenda shuleni gamfa with hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Kagera John Muombeki ame Thibitisha kupokea mwili wa huyo na kutoa maelezo ya uchunguzi wa awali ambayo yametofautiana na maelezo ya hicho yani zile zile halama kalizo nazo sio za ni kama ya siku mbili hivi lakini hiyo baada ya mama yake kufariki dunia muda mfupi baada ya kujifungua kabla ya kuchukuliwa na kulelewa na mchungaji bali lemwa. Ya kusikitisha kweli kweli. Lakini kulikuwa na kipindi fulani ilikuwa kwamba paka mwalimu mkuu atoe idhini ya mtoto kuchapwa. Si ilikuwa ni dadi gani ya viboko ambao paka ili... wanafunzi wakimuona tu. Mmm. ikoje mmachapa mtoto basi baadaye. inakuja sasa ni kwetu sote. Mm. E, sasa unachapa mtoto mtomboa. Tuache upirato <laughs> uh, katika kulea watoto kanda gauge awamu ya kwanza kutoka jijini Dar es Salaam hadi Morogoro umekamilika kwa mbili huko katika baadhi ya maeneo shughuli za ujenzi zikiwa zimepiga hatua Za ujenzi wa mradi zinafanyika usiku na mchana ili kuhakishwa nakamilika kwa wakti. Mwandishi wetu Sam Maela amefuatilia utekelezaji wa mradi huo. Bodi ya Wakurugenzi wa Shirika la Reli Tanzania TRC wamefanya ukamara baada ya kujionea maendeleo ya ujenzi wa mradi huo nyakati mkuu wa shirika la reli Tanzania Masanja Kadogosa amesema awamu ya kwanza ya ujenzi huo kwa kutoka jijini Dar es Salaam hadi Morogoro inafanyika kwa saa 24 ili kuhakikisha mradi huo mkubwa unajengwa na kukamilika kwa wakati. Ujenzi wa reli sio kitu kimoja. E, tunajenga tuta, tunajenga calabars, tunajenga madaraja. Unaona kuna nguvu zinazo kwa ajili ya umeme, unaona kuna sehemu nyingine kwa ajili ya signaling. Ujenzi katuo mbalimbali. Kwa sehemu zinginefikia 45, 45.30, kwa sehemu zingine 641 Kwa lakini in totality kwa maana ya average, tuo kwenye 200. TBC imeshuhudia baadhi ya madaraja yakiwa yamekamilika kwa zaidi ya 70 likiwa daraja ambalo itawezesha JRRL kupita juu na sehemu ya chini ya daraja hilo itatumika kama barabara kwa ajili ya magari. Hata hivyo licha ya mafanikio hayo, TBC akazungumzia namna wizi huo ulivyodhibitiwa. kuna watu zaidi ya huko Kwa, kwa ya jambo hili. Kwa hiyo eh, na maskari na magali, kwa ya kufanya pato. Kwa mbacho, katika jamii, eh, watu kama hao lakini kama sisi kama chombo ambacho kina, kina, kina, kina kwa ya serikali no kazi kubwa ninayofanya ni ambayo inaonekana kazi kubwa Mataluma ya reli tayari yameshaandaliwa kwa jili ya kuweza kufanikisha ujenzi wa reli. Na hapa moja kwa moja kama ambavyo unaona, nisema ambapo reli sasa inapita, tayari wameshaweka mawe au kokoto na kisha watachukua mataluma ya reli wataweka juu na wataalamu watatueleza kwa kina kitakachofuata ni nini. Na hebu sasa tuzungumze na mtaalamu tuambie ili basi tuweze kuwa mpana kusiana na uelewa mpana kuhusiana na reli hii ya kisasa. Hapa ni section ambayo imekaribia mwisho kabisa. Kilichobaki hapa hii hiyo la mwisho na hizi huu ni muonekano wa reli ya kisasa utakavyoonekana pindi ujenzi wake utakavyokamilika mradi huu unatajwa kurahisisha usafiri wa njia ya reli kutoka dar es Salaam kwenda mikoa ya morogoro dodoma tabora shinyanga hadi jijini mwanza kwa saa chache tofauti na ilivyo sasa na pia itasaidia kukuza uchumi kutokana na usafirishaji wa bidhaa mbalimbali itakayosafiri nguma ya reli ili kuhakikisha kwamba ujenzi huu wa reli ya kisasa asiweze kukamilika kwa asilimia moja kutoka soga mpani funny samaila tbc na mabashiri sana sam mahera tunaendelea na tarehe sema ukosefu wa udilifu ni moja eneo ambalo nzia utendaji wa sekta binafsi hususa ni pale ambapo ilishirikiana na serikali amenesema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa nane wa mwaka wa taasisi ya sekta binafsi Tanzania TPSF kwa niaba ya rais Dr. John Magufuli taarifa zaidi na mwandishi wetu Khaled Ganga. Kali na TPSF. Ni lazima kuepo na juhudi madhubuti kuhakisha kuwa sekta binafsi inaendelea kuwa na sauti moja. Hii inasaidia sana kurahisisha mahusiano na mijadala yenye tija kati ya serikali, wadau wa maendeleo. Na sekta binafsi. Kweni matumaini yangu kwa katika mkutano huu mtaweza kujadili mikakati madhubuti ya kuimarisha sekta binafsi umoja wa ushirikiano. Pia waziri mkuu ameitaka TPSF ijifunze kwa wenzao wa kwa kutokuwa na vitendo vya rushwa, kutoa adhabu kwa naoenda kinyume na misingi ya delifu waliojiwekea. Waziri mkuu amesema serikali kwa upande wake itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa kuboresha miundombinu mbinu vivutio kwenye kodi kanuni na sheria ili kukuza sekta binafsi. Amewasihi TPSF kesi zilandani na uhakikishe kuwa wanajali maisha ya wa Tanzania ambao ndio soko na wateja wa bidhaa zao. Tunapata wawekezaji wanaohitaji wabia ambao ni Watanzania lakini atufahamu namna nani yuko wapi ana uwezo gani ana changamoto zipi ana baitajia. Kweni jukumu letu sasa sekta binafsi kuwa na uratibu mzuri kwenye eneo hili lakini pia kushirikiana na PTIC nchini ili kuweka ukaribu wa kufahamia bandari Khalid Ganga na TBC Dar es Salaam kwa taarifa hiyo Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge inayoshirikia budget hawaghasia na makao wamejuhuzwa nyadha zao mapema leo njia ya simu na TBC katibu wa bunge Steven Kagai gai amethibitisha ofisi yake kupokea taarifa ya kujiuzulu kwa viongozi hao. Aiva Kagai amebainisha kuto kufahamu sababu za viongozi hao kuamua kujiuzulu. Juhudi za kuwatafuta viongozi hao leo hazi hazikufanikiwa kutokana na simu zao kutopatikana. No, na tukielekeana na sera hii wa kuimarisha afya ya mama na mtoto kwa kuwezesha kiuchumi wanawake na vijana na kuahidi kuisimamia ili ifanye kazi vizuri. Dr. Shane pia amewataka watendaji wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuwacha kufanya kazi kwa Mazoea. Taarifa ya Rukia Mputila inasoma Studio na Agnes Mbabu. Uzinduzi wa programu ya Pamoja ya umoja wa mataifa ambayo imewakutanisha viongozi wa sio mataifa ndatibu mkazo mashirika ya umoja wa mataifa na mwakilishi wa shirika la maendeleo la umoja wa mataifa nchini UNDP Alvaro Rodriguez na mwakilishi wa shirika la kimataifa la idadi ya watu duniani UNFPA Jacqueline Mahoni wakazungumzia programu hiyo unalenga kuwagwesha wanawake watoto na vijana wa Zanzibar Pamuja ya Zanzibar along with the broader activities Akizungumza kwenye uzinduzi huo Katibu Mtendaji wa Tume mipango Zanzibar Juma Relli anabainisha namna serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inavyoshirikiana na umoja mataifa katika kutekeleza miradi mbalimbali. Taari mbali. kwa ushirikiano na United Nations imetekeleza programu nyingi za maendeleo ikiwemo programu ya pamoja ya namba 5 yani UN Joint Program 5. Ikijikita zaidi katika kuimarisha wilaya ya Micheweni nika uzinduzi huu ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi dr Ali Mohamed Shein amesema wafanyakazi wanatakiwa kubadilika ili kupata matokeo chanya ya program hiyo na nimesema kila mfanyakazi lazima tuwe kwa mazoeria lazima tujitahidi lazima tofauti tunafanya kila siku na tufanye kwenye mradi huu na miradi mingine mikubwa kama hii ni jambo hili kwa mara ya mwanzo ya Zanzibar hadu kupata mradi wa shirika la ya ya kamba ngamradi kwa miradi yote hii ina gharama kubwa na yote yipo kwa pamoja ni mara ya kwanza Zaidi ya shilingi milioni 33 zinahitajika ili kukamilisha programu hiyo inaotarajiwa kumalizika mwaka 2021 Agnes Mmbapu TBC Tureje tena jijini Dar es Salaam baada ya Hassan Yabasi amesema kuanzia Septemba 5 mwaka huo visiimbozi vinne vitaonyesha vituo vinavorusha Maudhui ya Bure. Na, na michezo Dr. Harrison Mwakembe kuhusu ufafanuzi wa msingi wa nani anastahili kurusha Maudhui ya ndani. Kwa sababu mkumbuke kwenye hizo television au vituo vingine ambako zimeondolewa pia ulikuwa uzipati bule Kwa watu libidi ununue bando, lazima uwe na bando fulani likiisha zinakatika. Lakini kwa sasa na kubwa ni uhakishie wa Tanzania. Ukinunua hivi vitek, Continento uh, uh, na ting utapata television zote za ndani kwa sasa ziko 34 bure bila kulipishwa kulikuwa na changamoto ndogo ya baadhi ya visimbuzi vilikuwa vinazoia lakini piafanywa kazi kwa mfano upande wa star media tumeelezwa hapa kitaalamu wanaondoa wanavifungua kufikia tarehe 5 Septemba mwaka huu visimbuzi vyote vitakwish ni umeweka bando au bando ni kuhakikisha tu unakuwa na umeme na TV yako ikiwa on. Aidha Daktar Abbas amesema serikali inaendelea kujenga mifumo ya ndani itakaowezesha wananchi kuona Maudhui ya ndani bila gharama. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kangirugola anawataka polisi kuacha tabia ya kuwaweka rumande watu kwa maagizo ya viongozi pasipo kujiridhisha na za ukamatwa kwa watu hao. Wazirigola amesema ajini Dar es Salaam kwa rumande kwa wananchi. Wazi ya wakuu wa wilaya wanatumia mnyanya huo wa mamlaka walionayo ya kuwaweka uh, watu ndani eh masaa 48 eh basi hata pale ambapo eh tu kule nje ambayo sio misingi ya kazi eh mmekorofishana huko kwenye mawindo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 pia waziri Lugola amewataka wananchi kampuni taasisi na mashirika yalovamia ardhi au maeneo yanao milikiwa na vyombo vya usalama vilivyopo chini ya wizara hiyo kuondoka katika maeneo hayo kadiri tunavyokwenda miaka ya, ya, ya mbele tunavyokwenda bado vyombo hivi vinahitaji ardhi ya kutosha sasa ardhi kwa baadhi ya watanzania wenzetu wanavamia wanapunguza wana ardhi ya vyombo hivi muhimu sana ifike pahala vyombo muhimu hivi vikose ardhi Itakuwa ni jambo ambalo sio sawa akizungumzia suala la usalama barabarani Waziri Lugola amepiga marufuku tabia ya askari wa kikosi cha usalama barabarani kukamata magari ya abiria na pia vituoni yakiwa na abiria kwa makosa ya dereva na kuyapeleka kwenye vituo vya polisi yakiwa na abiria lakini pale tunapokutana na gari ambalo limefanya hayo makosa na abiria. gari hilo liwekwe utaratibu na linafahamika na mwenyewe anafahamika aendelee na safari yake huku anakoishia baada ya ku ya kuwashusha oh, kawaida Waziri wa ametangaza kuanza ziara ya kwenye vituo vyote vya polisi nchini kwa lengo la kujua utendaji na ufanisi wa askari huko akiwataka polisi kutoa bambikizi ya kesi wananchi. Turekia sasa makao makuu ya nchi Dodoma ambapo naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Angelina Mabula kuwa kukosekana kwa mamlaka ya udhibiti viwango vya bei ya kupangisha nyumba kumesababisha kodi ya pango Jini ya kukagua miradi, mradi wa ujenzi wa nyumba naelezo na shirika la nyumba la taifa nhc katika eneo la iumbu jijini dodoma ambapo milita shirika hilo kuongeza kasi ujenzi wa nyumba hizo za makazi ili kusaidia watumishi wanaendelea kuhamia dodoma mwenye maelezo zaidi ni anet endru kutoka dodoma naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi angelina mabula anafanya ziara katika mradi wa ujenzi wa nyumba za makazi unao kasi ya ujenzi iongezeke ni vizuri mkafanya mawasiliano ya mapema na taasisi ambazo zipo kwa mfano wizara. Papa watumishi wengi wanalalamikia makazi hapa na ndio maana wanakuta kwa on and off. Yapokuwa sasa hivi wengi wanatakiwa kuwepo mitaani kimoja. Sasa kidogo kwa watumishi mtumishi wa kawaida inakuwa ni ngumu sana. Kwa inakuwa ni shida. Chumba kimoja laki moja na na anakaa. Lengo letu la wizara ni kuhakikisha kwamba kasi ya ujenzi inaendelea. Naibu Waziri Mabula anakiri kuwa kukosekana kwa mamlaka ya udhibiti viwango vya bei ya kukodisha nyumba kumepelekea kodi za pango jijini Dodoma kupanda. Kontro yake kwa sasa inakuwa ni ngumu kwa sababu hatuna kile chombo ile chombo ambacho kina kinasimamia kina swala so, zile mpango wa kuwa na ile real estate regulatory authority wakala imini mean, mamlaka ya ya makazi kwa maana hiyo inaweza ikawa jibu hoja yako lakini kwa sasa kwa sababu hakuna unakuta watu wanajipangia tu na anapoona kwamba influx ya watu ni kubwa mtu anajua hapa lazima bei yoyote takayoweeka mtu anahitaji chumba atachukua Meneja wa NHC mkoa wa Dodoma Leo Batakanwa ameahidi kuhakikisha kuwa na ubora unaotakiwa kwamba so, fundi ya kuendesha mbali huko nayo lakini hata ikiitokea labda dharura yoyote ya kuchelewesha tunajarjea kwamba ifikapo mwezi Februari, mwakane, februari 19, nyumba sa mwaka nyumba nyundo zikwanzaimekamilika na kuweza kutumika. Airtel, Ndu, TBC Dodoma. Alexander Sana, Airtel Ndu taarifa zilizotofikia hivi pundi ni kwamba wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeto na wachagua mbunge wa kibankwe, mwenyekiti kiti wa kamati hiyo na mbunge wa Maswa Magharibi ndaki kuwa makamu mwenyekiti. Uchaguzi huo, umefanyika kufuatia kujiuzulu kwa Hawaghasia na soni walikuwa mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo. Nam tamati ya habari za kitaifa sasa tupate habari muhimu. Tukirejea ni habari za mataifa mbalimbali. aidam namba ni take picture na hey lejeleman ndazo mawili shangazi kwa bei ni 250 kila ni mabaki moja bon niamatie mtori na ndazo moja nalipa chenji acha chenji pia sina goli si ni asubuhi kila kile ni nini sasa ndazo ibaki moja chenji ya huko kila usijali nitakupa dakika msi mka vocha kulingana na thamani ya chichaa ah mane Vodakomu umekijisha kinoma. Pata zaidi na chenji yako unapofanya manunuzi. Hata dakika na SMS kibao zenye thamani ya chenji. Chenji yako sasa ni vunda chenji. Yajayo ya yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Kikuu cha St Joseph kimeandaa maonyesho ya ubunifu Ya wanafunzi yatafanyika ndani ya viwanja vya Mlimani City ni kuanzia majira saa tatu kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Kikuu cha St Joseph kinakaribisha wadau wa elimu, mashirika, taasisi za serikali, sekta binafsi na wananchi wote kuja kushuhudia ubunifu wa kusimua wa wanafunzi na uwezo wao katika kuchangia kufanikisha azma ya kujenga Tanzania viwanda. Maonesho yatajumuisha baadhi ya miradi bunifu kutoka shule za Moja sifuri au 0 sifuri sa ba moja tatu saba tano saba sifuri moja sifuri na sifuri sita nane tisa tatu sifuri nne moja nane sita hakuna kiingilio nyote mnakaribishwa Na karibuni tena mtazamaji wa katika taarifa yetu ya habari. Tunandilea sasa ni habari za uchumi na biashara na sio mataifa. Mataifa yatakuja baadaye. Na wanamuita mzee wa mayote. sana uchumi <laughs> <laughs> <laughs> na sana. na uh, uh, Elizabeth Shurima. Hiyo hilo ni nini? Ni, ni fungate au yeah. inaitwa? ya fungate, fungate <laughs> kidogo majina <laughs> kidogo yanmtoka. <laughs> Lakini kiti wa kamati ya bunge ya kudumisha bajeti kwa chama cha serikali mm. bwana uh, Semba Chaweni uh, ni kwamba tulichagua mtu wa kutosha. Nampa pongezi hilo. Uh, katika habari za uchumi na biashara, mtazamaji wa TVC1 usiku huu ni kwamba tumekuandalia taarifa zinazowafikia watu wa chini kabisa kule vijijini. Zaidi ya vijana sitini, wa mji wa Mahuta, wilaya ya Tandahimba, wa mkoa wa Mtwara, wamejiajiri katika kazi ya kugonga kokoto na kuwawezesha kumudu gharama za maisha. Kazi ngumu bila mtaji, na nataka muone mkubwa sana ni wa yani imani. Yaani imani yako tosha sana. Hivi hivi ni anashia kuiba tu mtani. Kwa hiyo mimi nawashauri vijana wenzangu wasitagoe kazi. Hii kazi tu kujituma. Mara moja kama nguvu mwenyewe unazo vizuri tu. Unapiga kazi vitu unafaidaje pia unaiona kwa nipo wateja kwa wachati sana wapatikani kwenye soko la stone vijana hawa wameamua kujiingiza katika ajira hiyo baada ya kuona mafanikio nayo so sawa na kuweza kukaa kijiweni Ninaona hii kazi niyo ifanya mafanikio yake bado nimeyapata kiasi kama hicho kwamba kwanza watambuliwe na halmashauri ili wapate usajili na kupata mikopo kama kundi la vijana. Njia hii ya ujasiriamali ya ugongaji wa kokoto imewasaidia vijana wengi kutoka vijiweni Ambako wamekuwa wakisubiri ajira rasmi ambayo huchukua muda kuipata na wakati mwingine kukosa. Ndi cha wakulima wa zao la karanga cha kijiji cha Mnanje bi wilaya ya nunyumbu mkoani Mtwara kimeshindwa kuuza zao hilo msimu huu kutokana na ukosefu wa soko akizungumzia maendeleo ya, ya kilimo cha zao hilo viongozi wa kikundi hicho wamesema karibu tani 100 za karanga zimezarishwa na wanachama wa kikundi hicho Lakini sasa kutokana na hatua hii adat nimepata hapa kwetu masoko kwa hiyo kuwa na matatizo ya mbegu Ninaomba, ninawakaribisha kuja ya b tunazo mbegu kwa wingi sana kubwa zaidi kwenye zao la karanga karanga tunalima sana lakini tatizo ni soko kama unavyoona hivi karanga karanga ziko ziko tu masoko yenyewe hakuna ni zao hilo la karanga bao. ni chakula kizuri sana hapa dar esalam lakini nashangaa kampuni za simu za mikononi ya Vodacom imezindua huduma ya Redbox Inayomwezesha mteja kuweza kurejesha kumbukumbu zake au itaharibika. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa Kona ya Teknolojia na Redbox, Mkurugenzi wa atamizi ya Teknolojia DA, Dr. George Mulamula, Mula, amesema uanzishwaji wa huduma hiyo ni maendeleo ya teknolojia ambayo itasaidia sekta ya mali huku pia akiwataka wa kipombele mbele. Ile changamoto kama kwamba simu leo na kuja hapa naweka taarifa zangu kwenye hiyo box unaita box jekundu ingalawa ina rangi nyeusi lakini wanaita red box ukiweka siku utapopoteza simu yako unaweza ukaja hapa ukapata taarifa zako umenua simu mpya watakubadilishia kutoka simu moja kwenda simu nyingine taarifa zako zote na benki ya NIC imezindua kadi mkizingatia vigezo vya usalama na ulinzi wa kiteknolojia. Mkuu wa idara ya fedha wa NIC Bank amesema kuwa huduma hiyo itaso, itasogeza huduma za kifedha karibu na wateja wake ili kuweza kujipatia huduma haraka na raisi. Tume, tumeanza na visa lakini zaidi ya visa tuna uh, bidhaa nyingine uh, product kwa kwenye branch zetu Soko zima la Tanzania linabadilika katika benki zaidi kwamba tunaenda kijijitali. Kwa hiyo kadi ya Visa badala ya mtu kutembea na, na pesa mkononi, anaweza akaitumia kadi hiyo sehemu yoyote bila akisafiri nayo kwenye supermarket, kote kule anaweza akaitumia. Basi, uh, mbrayenechemsha habari za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo. Lakini sifa na pongezi kwa George Simba kuchaguliwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ndana mwana sana gianza kwa habari hizo za uchumi na biashara tupate mapumziko mafupi tukurejea ni habari kutoka mataifa mbalimbali Moja, binti yangu aligundua kwamba kwenye bustani kuna ndege alijeruhiwa, lakini kwa sababu ya huduma na ulizi wetu, yule ndege alianza kupona. Ngozi zetu vilevile zilitaji huduma na ulinzi. Nilishauriwa nitumie Hebo iliyoboreshwa kwa viungo wasini. Fumila yake maarufu husaidia kulinda ngozi yako dhidi 99, 99, ya 99.9% ya biini vya magonjwa, ikizipatia ngozi zake afana kuenda zake akiwa na nguvu na afya. Protex hebo kwa afya bora ya ngozi yako. baraza kimataifa na tigo pesa ni zaidi ya pesa tumeherejeti ya kutupeleka katika rubaa za kimataifa ni nyimbo masamba. masamba wa wasi nchini sudani kusini rek machara amekataa kutia saini rasmi ya mwisho mkataba wa amani nchi hiyo lengo la kumaliza mapigano yenyewe kwa yenyewe elo kwa miaka mitano miongoni mambo ambayo amefanya amba machare kupinga rasmi mkataba wa amani wa Sudan Kusini ni pamoja na wa majimbo enchi hiyo. Serikali ya Sudan kusini imeongeza majimbo hayo kutoka majimbo si, huku Kire akibaki kuwa rais wa mpito hadi hapo utakofanyika uchaguzi mkuu wa Sudan kusini. Umoja mataifu umesema pande zote zinazosusika na mapigano nchini Yemen zinahusika na makosa ya uhalifu wa kivita. Pande hizo ni majeshi ya serikali ya Saudi Arabia yakishikana na majeshi ya Himshirika yaliokuwa kupigana dhidi ya kupigana na yuko ya Emin pia inatumiwa kusika. Pande zote mbili zinashutumiwa kukiuka haki za binadamu huko kwa kwa chama cha Houthi wakitumia kwa tesa na kwa uo wafungu wa kivita. kivitano. Wazembe kuingereza senter yuko mjini Cape Town nchini Afrika Kusini kwa ajili ya ziana kikanzi. Lengo kubwa likiwa ni kukuza uhusiano wa kiuchumi na kibishara baina mataifa mawili. Uingereza inasema mara baada ya kujitoa katika umoja wa Ulaya inaona kuna fursa ya uhusiano wa kibiashara kati ya nchi hiyo na nchi za Afrika. Hii ni ziara kwanza ya Terea na baadaye nchi Nigeria. Rais Uhuru kenyata wa Kenya amekuwa na mazungumzo na Rais Donald Trump minkine, wa Marekani ambapo mmoja na mambo mengine vingosana wili wamejadiliana jinsi ya kuimarisha uhusiano kibia wa kibiashara kati ya mataifa yao. Viongozi hao wili wamekutana nchini Marekani ambapo pia nchi hiyo imeahidi kusaidia Kenya katika masuala ya usalama. Nchi ya Myanma imetupilia mbali wito lolote na moja ya mataifa wa kutaka baadhi ya majenerali wa jeshi la nchi hiyo juu kufungua mashtaka ya kuhusika na mauaji ya kimbari jeshi la Myanmar na pili ya watu wa jamii ya hali ilosababisha mamia ya watu kabila hilo kupoteza maisha na wengine kulazimia kukimbilia nchini Bangladesh Mahakama ya rufaa nchini Manila nchini Philippines imeanza kusikiliza pingamizi nchio nchi hiyo kujitoa kwenye mahakama ya kimataifa makosa wa uhalifu wa kivita ICC kama ilivyowasilishwa mahakamani hapo na upande wa upinzani. upinzani nchini Philippines unapinga watu ya rais Rodrigo Duterte wa Philippines kwa nchi njia katika mahakama hiyo ICC inamshutumu dutete kwa kuhusika na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu mchini wake hasa tunaokamata kuhusiana na wa vita hivyo vya dawa za kulevya huteso na kati mwingine kukabiliwa na kesi za kubambikiwa na Marekaniamesema mahakama ya kimataifa makosa ya uhalifu wa kivita haina uwezo wa kusikiza kesi ya madai ya kuzuia vikwazo ambavyo nchi imeiwekea Iran nchi Iran inataka kuwasilisha madai yake kwenye mahakama hiyo ya kuizuia nchi ya Marekani kuwekewa vikwazo vipya vya kiuchumi Mwisho wa habari kutoka mataifa mbalimbali Punde atakuwa hapa Evans Mwando kwa habari za michezo. Habari za kimataifa. Na... Tigu pesa ni zaidi ya pesa. Yaani kaka kwa muonekano wako huu, yaani unahitaji kupata TV kubwa 60 ka. lakini hii kubwa mno. Sasa hii wewe. Eh, shangazi? Jamani mwanangu, ndo kunitumia. Hapana, sijakusahau, na kukutumia. Sio tu ubudu na huo, unakuwezesha kutimiza vya msingi kwa na ukutegemea. Eh, hey, ulikwona unasema? Nasemaje? Mama? Itakuwa kutuma. So sasa tu kumjali kila mteja bali ni pamoja na kukupa mamlaka ya kuhakikisha kila shilingi yako unaitumia ulivyokusudia. Nasemaje? ya msingi ndeka moja chondoke sio tu ubia kibiashara na uba bali ni pamoja na kuzingatia ushirika huu na mwingine mingi inakuwezeshaje kuwa karibu na uao zaidi ya pesa. pakuwa ya Tigo pesa au piga nyota sifuri nyota sifuri ala Mary Reilly riba unayopata ni manufaa ya kutumia Tigo pesa Tigo pesa ni zaidi ya pesa takata na nini kiboko ya madoa ni omo lakini si hali kweli kwa nguvu iliyokuwa nayo omo sio gharama kabisa sabuni kidogo tu unapata povu jingi na matokeo ya haraka omo ina nguvu mara zaidi ya sabuni za kawaida na ni thamani ya pesa yako omo nguvu mara kumi zaidi ya sabuni za kawaida thamani ya pesa yako Haribu Chu Orenchment kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salam na chenye usajili wa NACTE nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju tisa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa angazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018 2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo Chuokimobobea katika ufundishaji kwa nje vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujaje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 Yaani kaka kwa muonekano wako, yani unahitaji kupata TV kubwa nchi 60 sahihi. Yeah. Hapana sija kusahau na kukutumia. Sio tu ubunifu wetu bali ni pamoja na ni jinsi gani ubunifu huo unakuwezesha kutimiza vyeo msingi kwa na ukutegemea. Eh, ulikuwa unasema? Lasemaje? Mama? Itakuwa umekosea kutuma. Karibisha sasa hivi afa. Sio tu kumjali kila mteja bali ni pamoja na kukupa mamlaka ya kuhakikisha kila shilingi yako unaitumia ulivyokusudia. Nasemaje? Unai hapa nchi ya 50 dakwa moja gari sio tu ubia kibiatia ushirika huu na mengine mingi inakuwezeshaje kwa karibu na wapendao sio siri Tigo Pesa ni zaidi ya pesa pakua app Tigo Pesa au piga nyota 150 sifuri. nyota 01 sifuri alama ya reli riba unayopata ni manufaa ya kutumia Tigo Pesa Tigo Pesa ni zaidi ya pesa rejete tena katika michezo na burudani. Makamisa tuko tayari tumejipanga kukuendeshea michezo na burudani. Evans Mwando Mr. Names. Na. Ligi ya soka Tanzania bara imekwenda tu katika mzunguko wa pili inaendelea lakini kuna majanga makubwa yanaanza yeah. kutikisa. Michezo 20, mm. wa saidizi wa tano na mzimu mmoja wakati kati. palanja. Pigo mstari okay, mkundu. Majaliana yamekuwa ni makubwa sana kwenye yes. magoli ambayo yalengwa ebe tupe mengi zaidi. sana. Mr. Names, Movan Evans wako kwenye sports hivi sasa. Tuanze na TFF shirikisho la soka hapa nchini TFF limesema litawaondosha na kuwafungia waamuzi wote ambao wako wanaboronga kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambayo ndio kwanza ilikuwa kwenye mzunguko wa pili. TFF tayari imeshawasimamisha waamuzi wasaidizi watano na maamuzi mmoja wakati baada ya kutoa maamuzi ya utata kwenye baadhi ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambayo ilianza Chadale, pasile, hilo ni moja ya tukio la maamuzi ya utata ambalo liliwashangaza wengi baada ya goli hili lilofungwa na mshambuliaji fulzulu maganga wa ruvu shooting kukataliwa na mwamuzi msaidizi kwa kisingizio cha kuwa ni offside kutokana na maamuzi haya ya utata mwenyekiti wa kamati ya waamuzi ya TFF Salum Umande Chama Anasema wataendelea kuasimamisha na kuondoa waamuzi wote watakaofibia kinyume na sheria saba za mpira wa miguu tutachukua hatua ikibidi kumfuta kabisa katika orodha ya waamuzi wa Tanzania Chama anashangazwa na waamuzi ambao wamekuwa kifanya makosa kwa sababu kabla ya kuanza kwa ligi walipata mafunzo ya kutosha Uniona mwenzio ananyolewa wewe unatia maji Kwa hiyo na wewe kama utakwenda na staili ile ile tutakushughulikia kwa sababu Tanzania tuna waamuzi zaidi ya mbili ambao wana sifa kabisa kuchezesha ligi kuu Tatizo ni kwamba tuna michezo michache ndio wewe utavuruga na sisi tutakuvuruga Kupandeo wake kocha msaidizi wa timu ya Ndanda FC wanakuchele ya Mtwara Wilbert Mwita amesema maamuzi mengi ya utata yanayotolewa na waamuzi yanakuwa na athari kubwa kwa timu kama wasimamizi wa haki sasa kama haki inakuwa itendeki au kwa, au kwa kwa, kwa yako binafsi au kwa kutojua kwa hiyo inakuwa ni shida kidogo lakini sisi tutasimamia taaluma yetu wolf, hurry, Katika kupunguza tatizo la waamuzi kuboronga kwenye michezo ya ligi kuu shirikisho Shirikisho la soka barani Afrika CAF wanaendesha kozi ya FIFA kwa waamuzi zaidi ya 34 ambao wakifanya vizuri watapata beji ya FIFA ambayo itawezesha kuchezesha michezo mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Zaitun Hamisi, TBC. Haya, ukituvuruga tutakuvuruga. Shirikisho la soka hapa nchini TFF limesema limefurahishwa mno na mabadiliko yaliyofanywa katika katiba ya Shirikisho la Soka barani Afrika CAF ambayo imeamua kuandaa Eh, kunda kufanya kalenda ya michezo kuwa moja. Raisi wa TFF Wallace amesema mambo mbalimbali ikiwemo kalenda ya mashindano itakuwa moja. Hivyo misaada itakayokuja kutoka FIFA itakuja kikanda na ushiriki wa timu kufuzu kwa mashindano mbalimbali utakuwa wa kikanda. Zoni zote ziwe na katiba ambayo zinafanana kwa ajili ya maendeleo ya zoni zetu za Afrika ambayo ziko sita. Nadhani mnaona mabadiliko hata uchezaji sasa hivi wa kukwalifai, unaenda wote zina shiriki. Lakini mwaka huu under 20 ukiondoa wenyeji lakini kila zoni itakuwa imeshirikishwa. Ime, ime kutokana na mabadiliko hayo mwenyekiti wa Sekafa ambaye hakushinda katika uchaguzi kwenye nchi yake moja kwa moja ameondolewa kwenye nafasi ya mwenyekiti wa Sekafa na nafasi yake inashikiliwa na makamu mwenyekiti hadi uchaguzi mwingine utakapofanyika mabadiliko hayo katika katiba ya kaf yataanza kutumika baada ya kanda zote sita kufanya marekebisho kwenye michuano ya under 17 ambao kila kanda yatakuwa na mwakilishi wake Klabu ya soka ya yanga imewataka baadhi ya ya watu na viongozi wa michezo hapa wa nchini waache kumsumbua mwenyekiti wa klabu hiyo Yusuf Manji kama amerejea kwenye klabu hiyo wakati inajulikana kuwa Manji ni mwenyekiti halali wa klabu yao. Katibu wa matawi ya Yanga, Boaz Likupilika amesema Yusuf Manji ni mwenyekiti halali wa Yanga na anataka amejojoje Yusuf nafikiri kuna baadhi ya watu labda wana katika utendaji wake katika kusimamia timu kwa ile misimamu yake labda kuna watu ambao wanajihami kwamba asirejee kwa wanajebu haibu kutengeza chokochoko hatutarajii kama atasema kama anaondoka kwa, kwa sababu ya maneno maneno hapana yeye ana mkutano wa wanayanga ni waweza yusufu ni wanayanga ambao walimchagua Manja amerejea kuongoza yanga baada ya wanachama kufanya mkutano mkuu na kupinga kujiuzuru kwake baada ya makamu mwenyekiti Clement Sanga kujiuzuru klabu ya yanga tayari imetua nchini Rwanda kwa ajili ya mchezo wa kombe la shirikisho la Afrika hapo kesho dhidi ya rayo Sports ya Rwanda mchezo ambao Yanga inakamilisha ratiba tu ya makundi. Jumla ya timu 21 zitashiriki ligi ya da daraja la tatu. Eh, ngazi ya mkoa wa Mbeya ambapo michuano hiyo itachezwa kwenye wilaya zote za mkoa huo wa Nyanda za Juu eh, Kusini. Ligi hiyo inatarajiwa kuanza kwa timu vumbi katikati ya mwezi ujao wa Septemba na timu shiriki Mkuu wa chama cha mchezo wa mpira wa miguu mkoa wa Mbeya. Na TBC kwa mandalizi ya ligi daraja la tatu ngazi ya mkoa yamekamilika. Karibu wilaya zote sisi tunatimu. Kwa maana hiyo katika zile wilaya za kisoka ambazo tunazo kwa maana mbea Longwe na kiela kote wana timu. Kwa hiyo viwanja vya wilaya zote mpira utachezwa. Nimetaka kujua namna mkoa wa Mbea unavojipambanua katika michezo wao mrefa wakiwa ni wasimamizi wa soka mkwani humu. Tuna timu ya madaraja zote. Kwa hiyo ligi Premier League kuna timu na mpira unachezwa. Tunaambia City na prizoni ukija daraja la kwanza tuna timu kwa maana ya boma pamoja naambia ya kwanza. Da... Yeah. Kweli kabisa mrefa. Unachosema mnao timu nyingi sana na timu zenu si haba zinapambana. Washindi wawili kati ya watatu wa patnasibu ya Biko Yassin Mshihiri, Wadodoma na Modesti Msemo wasongwe, wamekabidhiwa boda boda zao pamoja na shilingi milioni moja kila moja, baada ya kuibuka kidedea katika patnasibu ya Biko na kumwagia sifa Biko kwa kuendelea batinasibu hiyo inayofungua njia za kukuza kiuchumi eh, wa Tanzania ba makubaliano haya yamefanyika katika mikoa ya Dodoma jivunia fedha na zawadi chemkem kupitia buti nasibu eh, ya biko draw kubwa ya biko huchezeshwa kila siku ya Jumatatu maarufu kama Jumatatu eh, jumatamu na kila Jumapili maarufu kama Jumapili eh, dili haya ni mambo ya biko pia ni wadhamini wetu wakubwa kwenye pindi mbalimbali mbali, eh, hapa TBC eh, Taifa katika kanga za kimataifa wakuu wa timu ya Manchester United wana matumaini makubwa na kocha kochaji ya England 1993. Ni tatu kwa bila. 19, 19, Kuliko makocha wengine 19 kwenye. Walisalia uwanjani mara baada ya mchezo kumaliza. Wanaamini kocha wao Jose Mourinho ataweza kurejesha hali sawa na timu yao kurejea katika makali yake. <laughs> Hayo ni mambo ya Jose Mourinho bwana na timu yake ya Manchester United. Okay. Tumalizia huko England. Sijaji wawili wa timu wa taifa England mlinzi Garka, Cahill na mshambuliaji Jamie Livade, umeamua kukaa kando kwenye timu wa taifa nchi hiyo The Three Lions ili kumpa nafasi kocha Gareth kuwapa nafasi la dunia kule nchini Russia kwa pande wake mlinzi Gar Kyle alicheza England mchezo moja na kufunga magoli matano amesema mpango wa kocha ni kutumia wachezaji vijana na huu ni wakati wao hivyo yeye ameamua kukaa kando kwa roho safi kabila kabisa bila kinyongo Kyle alianza kuicheza timu taifa England mwaka 1210 na, na alicheza mchezo mmoja tu kwenye michawano iliyopita ya komba dunia na sasa amesema huu ni muda sahihi kwa shukuru ametimiza malengo yake ya kuichezea timu yake ya taifa ya England. Mmoja na wote wili hao, na ukakando wili hao timu kwenye timu ya taifa England lakini hawajafunga milango moja kwa moja. Hivyo kama kocha akipe, akiwapendeza ama akipendezewa kuwaita tena kwenye timu ya taifa basi milango yao iko wazi watarejea. Jamaa wanasema ameondoka lakini wanasema akifungua mlango watarejea. Watarejea. Tena. Lakini pia timu ya taifa England Tanzania Taifa Stars imeanza kambi leo lakini kwa wchezaji hmm. wandani tu wazaji wale international soka wanaanza mazoezi rasmi chini ya kocha Emmanuel Yamunike yeah. na asante sana Evans eh, Yamunike niko kufurahisha heshima heshima heshima na he <laughs> <laughs> matangia <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ni post post match na mkutano ambao ni mgumu sana hata mm. hapa kwetu hapa mm. baada ya mechi tu jana yani, ninaenda kwenye post match ya mechi baada ya mechi ya Simba na Mbia City kilikuwa kibembe sana kocha wa Simba mmoja anakushinda alipiga maswali mengi sana na wandishi wa habari hata si so, kitu chepesi Mama moyo ni nyo, ndugu yetu akawa mpani kidogo. Yaani yeah. utabiwa wa ile unafuata pundi tutakuja kukitimisha baadaye. Habari zaakati mpenzi mtazamaji. Karibu kwenye utabiri wa ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo. Tuanze utabiri wetu kwa kongolata simini ya mvua. Mpaka ilipofika saa 3 asubuhi ya leo, ni vituo vichache tu vya nchi viweza kupima mvua kama unavyoona katika ramani hii. Kazini, hususan mkoa Tanganyika pamoja na visiw vya Unguja na Pemba, kutakuwa na ale mengu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati mkoa wa es pamoja na Pwani, kutakuwa na ale mengu kiasi na vipindi virefu vya jua. Upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilometa 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki na hako kutakuwa na ile mengu kiasi mvua nyepesi pamoja na vipindi virefu vya jua. Wakati maeneo yanazunguka ziwa Victoria kutakuwa na alemengu mengu kiasi mvua na gurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa Victoria utavuma kwa kasi ya kilometa 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki na hali ya ziwa itakuwa na mawimbi makubwa kiasi. Maenia magadi bi mwanchi yetu hususan mkoa wa Kigoma kutakuwa na ile mengukiasi mvua na gurumo katika mchache na taboda pamoja na rukwa kutakuwa na ale mengu mengukiasi na vipi.